Como me cambiou o YouTube? Se tivera que resumilo non a súa frase creo que as miñas palabras serían YouTube expandiúme Antes de estar neste lado da pantalla todo era máis sinxelo Agora toda a miña vida adquiriu unha nova dimensión Unha nova realidade paralela máis a vez converxente Sinto o mundo de maneira diferente A cada paso que dou E cada horizonte que cruzo, descubro unha belleza inesperada. Cada mirada é un plano, cada plano una pintura. Comprendo a propia vida como a miña gran película. E non é muda, ten a súa propia banda sonora. A música do mundo acompáñame a la onde vaya. En as miñas viaxes unha narrativa deixas atrever. Unha historia en movimento. Cruzo espazos a través do tempo, e fago me dono del... Dilato ou contraibo ao meu antollo Sinto a acción ou extendo a tan infinitos meus instantes Son o protagonista, o guionista e o director do meu propio filme Recordo a presentación, vivo ou no. decido o desenlace A miña vida é xa unha morea de historias por contar E ti? Cale a túa historia? Aquí tes un cine para contala